Volíme pyráty. Piráty, protože naložují. A protože nemají bez věku plané plné sliby. Ahoj, já jsem Bláža z kapely Pešatál. V táboře sice nežiju, ale díky kapele jsem jistal druhým domovem. A kdybych tam měl někoho volit, tak to budou určitě Piráti, protože tam mám spoustu dobrých přátel. Ahoj, pracuji jako redaktor na volné roze a píši pro několik technologických magazínů. To znamená, že mám blízko k moderním technologiím. A také proto volím Piráty. A jdu za Piráty, protože věřím. Podporuji Piráty, protože mám ráda pořádek a přehlednost a to je v politice potřeba jako svůh. Ano, piráti jsou budoucnost. Dovedou tábor do 21. století. Digitalizují, zapojí lidi a ukáží, co a proč úřad dělá. Naši podporovatelé to vědí, vy to víte také, ale jedna věc tu schází. Lajky a šéry nestačí, musíte nám to přijít hodit. Udělejte gesto pro vaše město a volte budoucnost. Volte Piráty.